Za gravimetrično določanje vlažnosti lesa si moramo pripraviti sušilniške ozorce. Na deski ali plohu, kimo določamo vlažnost, sušilniške ozorce ozanemo najmanj 300 mm oddaljene od čera lesnega sortimenta. Ozorec so bliže, potem izračunana vlažnost ne bi bila pravilna, ker se les iz cela hitreje suši. Ozorec naj bo dolg 20 mm in širok toliko, kolikor je deska oziroma ploh. Pravimo si najmanj tri sušilnjuške ozorce ali več. Število ozorcev je odvisno tudi od količine lesa večje kot je število ozorcev, bolj natančne podatke bomo dobili pri izračunu. stehtamo. Natančnost tehtanja je seveda odvisno od tega, kako natančna je tehnika. Standard pa pravi tako, če je masa vzorca manjša kot 100 gramo, potem tehtamo na dve decimalke natančno. Če je masa ozorca večja kot 100 g, potem tehtamo na eno decimalko natančno. tehtamo še enkrat, da preverimo pravilnost podatka. 49,2 g. Podatek zapišemo. Da značimo kot masa, vlažnega lisa.